ון גן קון מיגו, מואבן דלאדו הלאדו פרה para para פרה, פרה בולה היא נמצאת לנו בגוף, היא נמצאת לנו במים תוכלו למצוא אותה הרבה, תפכחו את העיניים היא מתחבד ביווי בי הגלידה, היא נמצאת גם בלוויין ואחרי טיפות גשם, בקשת בענן בא לכם לאכול קצת שימס גם טוט בננה תנסו גם אבטיח על פסגה של דיונה מזיזים אותה ימינה מזיזים אותה לשמאל ועכשיו נמחה כפיים עד השמיים גם אם יש לה שורשים זה רק אחד או שניים לנו חיוך גם בשמים. היא נמצאת גם במגדל ועושה צורה של גל תראו בזריקה של פוטבול ועם דולפין למשל מזיזים אותה ימינה מזיזים אותה לשמאל ועכשיו נמחה כפיים עד השמיים סלט ירקות עם טוס תערבבו בכערה חשוב לשים גדר בכניסה למערה תחתיכו חלק מהקונוס, תהירו בפנס ועם תיאורה של סופט בוקס, תחליטו איך האור נכנס בואו קבלו כמה טיפים לשימוש במחשבון אני רוצה לחסוך לכם, קצת זמן מהשעון מניו A22, מוד 53 את נוסחת השורשים, כבר לא שומרים בראש. מזיזים אותה ימינה, מזיזים אותה לשמאל ועכשיו נמחה כפיים, עד השמיים בקשו אינטרפולציה, רוצים אתכם ללכון בואו תלמדו עוד שימוש שיש למחשבון תיכנסו לסטטיסטיקס, מניוש שלוש מחברים שלוש נקודות, הרגרסיה תיתן בראש מזיזים אותה ימינה, מזיזים אותה לשמאל ועכשיו נמחג הפעים עד השמיים מזיזים אותה ימינה, מזיזים אותה לשמאל ועכשיו נמחג הפעים עד השמיים תודה שצפיתם, ובקשה, תשתפו את הסרטון ואם אתם רוצים לראות עוד שירי מתמטיקה, דרכות מחשבונים ומתמטיקה לחיים, ותרשמו לערוץ, ותכתפו לי בתגובות, מה בסרטון הזה לא באמת היה פער הבולה. נתראה.